أهلا وسهلا بكم. هلو هلو هلو هلو هلو هلو أهلا وسهلا بكم. في الموعد. في الموعد. تأخير دقيقة كالعادة. أهلا وسهلا بكم. استنوا الأشخاص يجيوا. نعرف كما قلت لكم يعني تسمى العدد كبير جدا بالنسبة للموضوع المطروح. فهمت من المفروض يعني يحضروا كان أربعة من الناس فقط فهمت لأن الموضوع غير مشوق لو كان موضوع متاع سب ومتاع نقد الإسلام أو نقد الأديان أزول أزول أبوستات لكان العدد كبير ياسر أما لأن الموضوع ثقيل جدا رغم اللي هو خفيف، ازول ازول رفيق سارة موسى ابوكاليبس ازول في اللون تحياتي للجميع طبعا أنا كنت باش نتكلم اليوم حول الجسم المادي ولكن شفت اللي لازمني نتكلم على الوجود الفعلي اللي هو بعد الانفجار العظيم باش نتسلسلوا حتى نوصلوا لما يسمى بالجسم المادي في نفس الوقت آه نحكيه على بعض الحاجات ديما أنا في الفيديوهات متاعي أزول عبد الرحمن علي أزول علي آه ديما أنا في الفيديوهات متاعي نحاول ساعات نعدي بعض الحقايق اللي هي تعتبر آه من المفاتيح الأساسية آه للفكر الغنوصي مثل مثلا الثنائيه في الوجود اهلا وسهلا حسين طبعا كما قلت لكم الاشخاص اللي يحبوا يعملوا معناتها لقاء مباشر يسالوا يتعرفوا يناقشوا يعبروا على وجهه نظرهم يكفي انهم يتصلوا بي في الفيسبوك او هنا وناخذوا موعد ااا آه، ناخذوا موعد. آه، لا لا مازلنا ما ندخلوش في الموضوع خلي نزيدوا شويه يا اخي شق ودقوا كيما يقولوا في عقلنا مزروبين مزروبين ياسر ازول ولا النازول. ااا آه، اذا كيما العاده معناتها انا نطرح الفكره كان عندكم اسئله نطرحوها في الاخر في اخر الفيديو نخليه ديما 20 دقيقه ولا 15 دقيقه ولا 10 دقائق للسؤال. اليوم البارح تكلمنا على التسلسل بين ما يسمى بالعدم والوجود اليوم سوف نتكلم عن ما يسمى بالوجود الفعلي فهمت المهم السلام على من اتبع العقل ونبغ النقل وفكر اسلم أزول في اللاون اهلا وسهلا بكم الجميع آه، اذا تكلمنا على أن في الفيديو السابق أن أه هناك عدم يسبق الوجود وهذا العدم هو مقدمة الوجود وهنا السؤال الذي يطرح هل ما وجد في الوجود أه مع كان موجود وجود فعلي في العدم السؤال طبعا لا لأنه لو كان له وجود فعلي لكان موجود دام هو في العدم إذن من المفروض أنه يكون غير موجود وإنما له قابلية الوجود آه فيما يسمى بالوجود الوجود الفعلي منقسم إلى قسمين أساسيين ما يسمى بالوجود المادي الفعلي والوجود المادي الغير فعلي. الوجود المادي الغير فعلي هو كل ما يتعلق بالحواس، بالمشاعر، بالفكر، كل هذه الامور ويمكن امور اخرى احنا مزنا ما طلعناش عليها. اما الوجود المادي الفعلي هو الوجود اللي احنا قرب إليه. ولكن الوجود المادي الغير فعلي هو بحد ذاته موجود ضمن الوجود المادي الفعلي والمقصود بالوجود المادي الفعلي هو الوجود الذي يخضع للتجربة والقياس مهما كان نوعه، يعني يمكن للإنسان أن يخلق آلات بهذه الآلات يمكن أن يحدد قيمة هذا الوجود المادي الفعلي سوى فيما يخص المادة الصلبة أو ما يخص الطاقة يعني قياس الطاقة إذن هنا الإنسان لا يمكن له معناتها يمكن أن يلاحظ الوجود المادي الفعلي يمكن أن يعطي له تصور معين ووجهة نظر معينة ولكن محتاج إلى علوم وإلى آلات يعني يتم صنعها لكي يعرف حقيقة هذا الوجود المادي الفعلي نضرب لكم مثال بسيط الإنسان يمكن و وبحواسه الخمسة يعرف المسافة من بين نقطة ألف ونقطة باء يمكن أن يعرف مثلاً يقول مسيرة يوم أو مثلاً ألفين خطوة ولكن الإنسان تطور وصنع أدوات لكي يمكن له قياس ما يسمى الأشياء المادية الفعلية مثل المتر ومثل الكيلو ومثل اللتر هنا على حسب أنواع المادة الفعلية كما أن هناك أشياء أخرى اللي هي الطاقة مثل الضوء وغيرها فهذه الإنسان يمكن أن يلاحظ الطاقة ويفهمها ويعرف النور والظلام وغيرها من هذه الأمور ولكن محتاج إلى أدوات علمية اللي هو يصنعها طبعاً لكي يفهم ما يسمى بالوجود المادي الفعلي وهذه الأدوات هي الذي قام عليها ما يسمى كل ما هي العلوم التجريبية والعلوم الفعلية والوصول إلى نتيجة الشيء الموجود جيد فيما يسمى الوجود المادي الفعلي إن لا يختلف عليه إثنين يعني المسافة بين مدينة ومدينة قاسها صيني ولا قاسها إفريقي ولا قاسها أوروبي المسافة هي واحدة هذا ما يسمى بالوجود المادي الفعلي أما الوجود المادي الغير فعلي وهو الوجود الذي لا يخضع للتجربة والقياس على حسب علوم نجم نقولوا احنا علوم تجريبيه حقيقيه مهما كانت وانما يخضع للتجربه الشخصيه الحسيه الداخليه وهذا النوع من الوجود الى هذه الساعه ليس لدينا الى هذه الساعه ثم بعض الالات تم صنعها لقياس ما يسمى الفرحه والحزن والتاثيرات ولكن من خلال ما يسمى الافرازات الماديه التي تصدر من هذه الانفعالات اذا الانسان منذ فتره طويله اعتمد على الحاسة بتاع الفعليه الوحيده معناتها الانسان هو الوحيد الذي يمكن ان يحكم على هذا النوع من الوجود الغير مادي او مش غير مادي المادي الغير فعلي وهو الذي كان موجود قبل الانفجار. عندما نقول كان موجود لا يعني كان موجود وجود فعلي كما قلت لكم، يعني هي مقدمه صحيح اللي قبل الانفجار هو نوع من الوجود يعني قريب للعدم وقريب للوجود يعني نجم نقوله منزله بين منزلتين او مرحله بين مرحلتين ولكن هذا باش نحاول نفهم هوني هذه النقطه المهمه هي هذا الشيء هو إلى هذه الساعة تقريباً مازال الآلة الوحيدة الذي يمكن أن نعتمد عليها لفهم هذا الوجود المادي أي غير فعلي ونقول وجود مادي غير فعلي من بعد علاش هو الإنسان وهذا اللي نتوق عليها أيضاً قبل السفر المادي الفعلي إذا نحن الآن اللي همنا واللي يخصنا هو بعد الانفجار العظيم، اذا هذا الذي يهمنا في الدرجه الاولى هنا. آه للعلم كل ما وقع قبل الانفجار العظيم، كل ما وقع قبل الانفجار العظيم هو موجود بعد الانفجار العظيم، او موجود الاثار متاعو، او موجود القابليه متاعو، او ما يسمى موجود في الذاكره الكونيه. اذا الوجود المادي او الوجود المعلوم او نسميه النجم ايضا الوجود المادي الفعلي هو الوجود المعلوم او الذي يمكن ان نتعلمه الذي يهمنا هنا في الدرجه الاولى. احنا قلنا في الفيديو السابق ان هذا الوجود اللي بعد الانفجار العظيم 96% منه لم نصل اليه بعد. ويمكن طبعا ان نصل اليها في المستقبل، انا أتكلم منكم توا انطلاق من المكان والزمان اللي احنا موجودين فيه. وأربعة في 4% منه فقط هو الذي يهمنا هنا وهو ما يسمى بالوجود الفعلي. ولكن للعلم ان 96% ال 96% اللي احنا بعيدة علينا عندها الآثار نتاعها في الوجود الفعلي، يعني الـ 4% هي عبارة على خلاصة الـ 100%. إذا الوجود الفعلي هو ما نطلق عليه الكون المرئي والغير مرئي، الذي يمثل 4% من الوجود الكلي. الـ 4% هذا فما جانب منه صغير ياسر، اللي هو الكون اللي احنا نسميه كون، نشوفو... وفما جانب منه مخفي نشوفوش ولكن هذا الكل يتسمى الوجود الفعلي والنجم نقيسوه ونعرفه بالكتلة وطبعا هنا معنتها المسألة معنتها ما هيش من اختصاصي أنا طبعا أنا ليس عالم في الأمور علم التجريبي وليس اختصاصي هذا ولكن أكتفي بالحديث على الجانب الغنوصي الذي معنتها عندي معرفه فيه نتيجه بحوثاتي ونتيجه معنتها معنتها دراستي في هذه المساله هو اللي يهمني هوني. واما من ناحيه ما يسمى العلميه والتجارب والنظريات والماده وانواع الماده والماده الظلمه واللاماده وضد الماده وانواع الطاقه و كل النظريات العلمية هي ليس من اختصاصي اذا أحنا اللي همنا الأربعة في هذم اللي نسميوه أحنا الكون ولكن اللي همنا منه هو الجانب القريب منا اللي أحنا في العصر هذا في الوقت هذا 2018 على حسب التجارب العلمية بتاعنا معنتها اه معنتها عنا معرفه به يعني هذه النقطه المهمه جدا في هذا الموضوع اذا هوني حبيت نذكر بعض النقط اول نقطه ان كل ما هو بعد الانفجار العظيم كان مبرمجا قبل الانفجار العظيم عندما اقول مبرمج لا يعني انه موجود بل قابل للوجود هنا قبل الانفجار العظيم هناك الأسباب والظروف والمسببات التي أدت إلى الانفجار العظيم وأدت إلى الوجود وكل ما هو قبل الانفجار العظيم موجود في ذاكرة الموجود بعد الانفجار العظيم إذا لا شيء يضيع كل شيء مسجل كل شيء مسجل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية المهمة هي ديما نقولها ونعاود نقولها هي الثانوية كما قلت لكم هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الوجود هذا بينما الوحدانية هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العدم والعدم لا يسمح يعني التركيبة متاع العدم لو نسمي تركيبة لأننا نجلنا نستعمل مصطلحات وجودية لفهم الأشياء آآ الموجودة في العدم أو ما يسمى من خلال معرفة المعلوم يمكن أن نعرف مع انت ما هو غير معلوم بالمقارنة اعتماد على النظرية الأساسية اللي هي نظرية الثانوية إذا لا يسمح العدم اللي يعني هو احادي الوجود يعني هو منسجم لانه ليس هناك شيء لكي ينسجم فيه لانه ذائب كالعجينه كالعجينه لا يسمح بظهور الوجود الا بعدما يصل الى مرحله مهمه العدم الاول العدم الاخير عنده القابليه للتخلي على الوحدانيه للانتقال الى الثنائيه بطريقه تدريجيه الذي ادت الى الانفجار العظيم، ولولا هذه الثنائيه الافتراضيه قبل الانفجار العظيم لما حصل الانفجار العظيم الذي ادى الى ظهور الازدواجيه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان حاجه هذه هذه حقيقه غنوصيه مثل الثنائية ان الوجود لا يكذب. لا ينافق لا يخادع بل هو كما هو كما يجب أن يكون الوجود ليس فيه تقية ونفاق ليس فيه إخفال الحقيقة الوجود كل شيء واضح الغلطة أو الخطأ لعدم فهم الوجود ليس في الوجود بحد ذاته وإنما نتيجة انشغالنا بأمور أخرى أو نتيجة عدم انتباهنا وعدم استخن... استعمال عقولنا واحاسيسنا آه لفهم هذا الوجود. إذا هذا الوجود كما قلت لكم عمركم ش شوفتوا حيوان يعني آه معناتها أو مثلا شمس تطلع بعد لا ما تحبش تبدل آه تعمل حاجة أخرى أو حيوان صحيح هناك نوع من الخداع الموجود في الحيوانات وفي النبات من أجل الحماية لنفسها ولكن هذه كما نقوله خداعات طبيعية موجودة في ذاتها يعني النية اللاشعورية عند الحيوان أو عند النبات أو عند الجماد هي نية صادقة يعني صادقة فعلياً على أن تكون هكذا لكي تحمي وجودها الفعل بينما هذه طبعا لا نجدها في ما يسمى الانسان الانسان يمكن ان يكذب يمكن ان ينافق يمكن ان يقدر يمكن ان يعمل ألف حاجه طبعا في نطاق ضيق لان معناتها مجال الحريه متاع الانسان مرتبطه بالكون كامل فهمت يعني على قدر ما تكون عنا المسؤوليه على ما قد الخيار متاعنا ما يمكنش ياثر على الكون كاملا اذا هذه الحقائق الثلاثه المهمين جدا فيما يخص معناتها الفكر الغنوصي الان نعود الى ما يسمى بالوجود الفعلي الذي هو يعتبر واجب الوجود وإن ما هو قبل الانفجار العظيم ما هو إلا مقدمه له، وهنا أجيب سؤال مع بعض الأشخاص حول مسألة يمكن أن يكون قبل الانفجار العظيم هناك رب، أو فكرة موجود مخلوقات فضائية أخرى، الغنوصية تنكر إنكار كلي هذه المسألة لعدة أسباب منها أن لو كان هناك رب لظهر للجميع. ولو كانت هناك مخلوقات معناتها خلقتنا لكانت ظاهره ومعلومه لدينا لان هذا الشيء الذي خلقنا لو فرضنا احنا كبشر او خلق هذا الكون لا يمكن لا يمكن في الغنوصيه كما قلت لكم الكون والوجود والشيء العاقل الواعي الذي يخلق يمكن يخلق هذا الكون او يخلق الانسان لا يمكن ان يكون منافق او يختفي او يحب يجربنا يعني هذه فكره اللي موجوده في الاديان كما قلت لكم الاديان يمكن كان النيه بتاع اللي جابوا الاديان هي نيه سليمه ولكن لا اظن ذلك المهم ان الاديان ابعدتنا عن الفطره وعن الحقيقه هنا حبيت أقول حاجة باش آه مع هذه المسألة يعني مسألة ما يسمى مخلوقات فضائية ورب هذا ليس موجود في الفرضيات آه الغنوصية كما ليس موجود في الفرضيات العلمية العلماء الكبار عندما يكتبوا على الكون ويحكيوا على الكون وعلى ظهور الكون دائما دائما دائما يؤكدون مسألة ان الكون غير محتاج الى خالق، لان التركي اللي يدرس العالم الفاهم للكون والفاهم لتصرفات الطاقه والماده يفهم انها مساله ميكانيكيه، مساله عاديه، مساله نجم نسميها بالفلسفه واجب الوجود وكما قلت نعاود نقول يعني من يؤمن برب او يؤمن بان الانسان خلقته مخلوقات فضائيه هو لم يحل المشكله اصلا بل اخرها وانكر للكون هذا ان يكون هو معناتها واجب الوجود وجعل وجوبيه الوجود لغيره لشيء مجهول يعني نجم نقولوا في الغنوصيه ايش تقول يعني في المساله هذه تقول لك ان الكون معلوم، والقول إن الكون ظهر نتيجة مقدمة لأكوان أخرى أو لأنواع من الوجود الأخرى هي أكثر منطقية من نسب هذا الكون إلى موجود على أساس إنه رب أو مخلوقات فضائية يجب أن نبعد على الافتراضات الغير محسوسة والغير ملموسة الإنسان دائما يسأل هذا السؤال الوجودي وهو من أوجدني؟ لو فكر شوفوا كيفش التفكير الغنوصي بسيط بسيط جدا كما قلت لكم الغنوصية على قدر ما هي سهلة على قد ما هي صعبة فهمت؟ على قد ما هي سهلة على قد ما هي صعبة شوف الإنسان قداش يعقد الأمور ويصعّب الأمور. يجي إنسان مثلا كيمي أنا، نقول أنا شكون أوجدني؟ هاو قدام عينيك أمك وبوك أوجدوك. مش قدام عينيك تشوف فيهم بوك وأمك أو معنتها أوجدوك. علاش ماشي تبحث على مخلوقات فضائية؟ وعلاش ماشي تبحث على رب؟ باه يجي يقول لك يا سيدي باهي بابا وأمي هما اللي جابوني ولكن شكون جاب بابا وأمي وأبوهم وأمهم ونمشيوا في التطور إلى أن نصل إلى الحيوان وبالدليل العلمي وبالإثبات العلمي أن الإنسان جاء من الحيوان وتطور علاش مش بعيد هذه هذه مسألة علمية اذا الغنوصيه هي نظره الشيء كما هي هي الاعتراف او ما يسمى التسليم بالحقيقه الفعليه الموجوده بدون التفلسيف الفارق او ما يسمى بالفصفه وتنسب وجودك او وجود الكون الى شيء مجهول هنا اردت ان أذكر مسألة مهمة هي ما يسمى الإنسان اليوم على حسب الغنوصية هو في آخر مراحل المراهقة الإنسانية طبعاً الغنوصية دائماً تتكلم عن ما يسمى التحديد أحنا موجودين في عالم الوجود هو عالم التحديد من هو غير محدد غير موجود هذا ستيلو لو ليس له حدود لا يمكن ان يكون موجود، لان هذا عكس عالم العدم، حيث ان ليس هناك حدود. اذا الحدود بدات توجد بعد ما يسمى بالانفجار العظيم. اذا بالنسبه لكل شيء موجود في الكون، عنده اجندة على حسب الغنوصية، والانسان الغنوصية تعتبر الانسان هو أكثر شيء معناتها الآن وعلى حسب معانتها المعرفة متاحة ديما الغنوصية لا تسبق الأحداث يعني تتعامل مع الأشياء كما هي تتعامل مع الماء كالماء العلم يتعامل مع الماء كمواد كيميائية هاش دوزو المتدين يتعامل مع الماء على أساس أنه بركة إلهية وأنه مطهر للنفس وأنه كذا بينما الغنوصية تتعامل مع الماء كخارير المياه جمال المياه وروعة السباحة في المياه مع كل واحد كفيش يشوف الغنوصية تنظر للماء كماء تنظر للشمس كشمس تنظر للوجود كوجود ما تمشيش تبعد بعيد إذاً ترى إن الإنسان في آخر مرحلة المراهقه وهي المرحله التي تعتبر فيها الغنوصيه الانسان معرض للموت صغيرا يعني معناتها صغير يعني في العمر يعني على حسب القوانين الطبيعيه لعمر الانسان الحيواني يعني عمر الانسان الحيواني هو 60 70 80 سنه او حتى 100 سنه هذه مرحله ما يسمى المراهقه وعلى قدر ما يطول عمر الانسان على قدر ما يقترب من مرحله الشباب او بدايه مرحله الشباب التي تبدا بالعمر الطويل وتنتهي بعدم الموت. المرحله الثانيه للانسانيه تقول الغنوصيه اللي هي مرحله الشباب تبدا الانسان يبدا يتطور في يكثر في العمر نتاعو، احنا توا حتى ولو نعيشوا 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة، راهو في الحقيقة كنا عشنا 300 سنة بالتكنولوجيا اللي عندنا. يعني اللي نعملوه احنا في 60 سنة، السفر اللي نعملوه والمعلومات اللي توصل لنا والانترنت والتواصل وكذا وكذا وكذا, وكذا يعني الانسان قبل يمكن يعملوا في عمره كامل اللي نعملوه احنا في 10 سنين هو يعملوا في عمره كامل. إذا احنا اول حاجه طولنا العمر نتاعنا بسرعه الخبر وسرعه الحدث وسرعه التنقل ومزالنا باش نطوروا مع انت الحياه نتاعنا الان وهذاك تن عليه وتتكلموا على الجسم المادي او الجسم الانساني كيفاش الانسان يعني الان النجم نبدلو كل شيء فهمت النجم نبدلو كل شيء في الانسان يعني في اخر مرحله الشباب تقول الغنوصيه ان الانسان يمكن ان يغير مجرد عقله الى جسم اخر ويبقى خالد فهمت يعني هذه مساله ما يسمى بمرحله الشباب اذا بدايه مرحله الشباب تبدا بالعمر الطويل وتنتهي بعدم الموت وبدخول في مرحله الكهوله او الخلد اخر مرحله آه، معناته اول مرحله آه، آه، الكهوله هي العمر الطويل واخر مرحله الكهوله هي معناتها آه الانسان يوصل للخلود الكلي على حسب الغنوصيه يبدا العمر الطويل وتنتهي بعدم الموت في اخر مرحله الكهوله في اخر مرحله الكهوله اصبر نبدا بالعمر الطويل وتنتهي بعدم الموت في اخر مرحله الشباب ثم ندخل مرحله الكهوله التي تبدا بالخل وتنتهي الى اخر مرحله الكهوله والدخول في بدايه الشيخوخه وهي ما يسميها الغنوصيه بدايه العوده او الرجعه او المرحله الكهوله ان البشريه باش تبدا ترجع ما يسمى طبعا احنا مش همنا في صحتها ولا مش صحتها الفكره خلينا نذكر الامور كما هي. ثم تنتهي تبدا مرحله الشيخوخه التي تبدا بالولاده الجديده وهو دخول الانسان الى انتقال الانسان من مرحله الانسان الى مرحله الربوبيه او الوعي الوجودي الخارجي خارج الماده وهنا هذه نقطه ياسر مهمه وتو نزيد نفسروها يعني بشويه بشويه فهمت طبعا هذا لا سوف لا يحصل لكل البشر وانما اللي يحصل هذا هو الانسان الذي وصل الى ما يسمى مرحلة المعرفة ومرحلة البحث لأن هناك كثير من البشر مازالت يعني في مرحلة الحيوانية وتتصرف بالفطرة الحيوانية أنا أفضل إنسان يتصرف بالفطرة الحيوانية أحسن من إنسان يتصرف بالخبث الإنساني أه طبعاً أحنا لا يهمنا إن هذا صحيح أم غير صحيح أما هي تعتبر فكرة تدفعنا الى الامام ونحو التطور وتعطينا امل في الوجود وتعطي معنى لحياتنا في هذا الوجود. اذا الوجود الفعلي الذي يهمنا هنا اللي كما قلت لكم اللي يمثل 4% هو اللي يهمنا منه هي ما يسمى ما يسمى هذا اللي قريب لينا اللي هو ينقسم الى نوعين. الطاقه بجميع انواعها والماده بجميع انواعها طبعا هون احنا ما ليشش نتكلموا على الطاقه الطاقه نتكلم عليها في فيديوهات سابقه اما العلم الان يمكن ان يحول الماده الى طاقه ولكن ما زال يتعثر في تحويل الطاقه الى ماده ورغم اللي اخر التجارب العلميه ثم هناك محاولات لتحويل الطاقه الى الماده وتعرف تحويل الطاقه الى ماده هو سوف يكون تغير كبير في المعرفه الانسانيه رغم ان تحويل الطاقه الى ماده تقع بطريقه طبيعيه في الكون ولكن الانسان الى الان لم يصل معنتها بطريقه فعليه لتحويل الطاقه الى ماده وانما افتراضات وفما حتى افتراضات يعني اخيره آه حتى بكميات قليلة أنه يمكن أن يحول الطاقة إلى مادة آه ومن هنا نفهم معناته العلم يقول إن الانفجار العظيم هو نتيجة طاقة قوية التي ما يسمى خلقت المكان المكان الفعلي المادي وهوني اللي حبيت معناته ما يسمى بالوجود الفعلي اللي حبيت نوصل لمسألة الجسم هو إن آه المادة هو كل من له كتلة وحجم وكل من له أبعاد با. ما باش ندخل في تفصيل المادة لخطران اللي يهمني من الكلام هذا الكل هو الأصول إلى ما يسمى جسم الإنسان وفهم جسم الإنسان كما قلت لكم في الغنوصية أو في الحقيقة ليس هناك شيئا صدفة وكل شيء محسوب وليس صدفة أحنا ذكور وأيناف وليس صدفة أن الشكل هذا وما الشكل هذا كل شيء مبرمج وكل شيء محضر من القبل إذا اللي نحب نذكر فيما يخص إلى المادة المادة محتاجة إلى مكان لا يمكن أن تكون هناك مادة بدون مكان الغنوصية ماذا تقول إن كل مكان هو كتلة وحجم يحتوي على أشياء يعني كل شيء هو موجود في مكان وفي نفس الوقت هو مكان لاشياء اخرى هذه الفكره اللي اعتمد عليها افلاطون وقتها تكلم هي فكره غنوصيه قديمه اللي وتتكلم على مساله الذره وعلى ان تقسيم الماده الى اجزاء وهناك ما يسمى اصغر شيء في الماده اللي هي الذره او اصغر شيء في الطاقه اللي هي الفوتون إذاً هوني كي نفهموا إن المكان هو عبارة على شيء وفي نفس الوقت عبارة على شيء وفي نفس الوقت هو مكان لأشياء أخرى وكل شيء كل شيء هو مكان لأشياء أخرى وهو في مكان ومن هنا جاءت الفكرة الصوفية منتع وحدة الوجود على اساس ان الكون كله بما يحتوي هو الرب يعني ما انتم نوريكم يعني انا ما لكم هل هذه حقيقه ولا مش حقيقه ولا حاجه يهمنيش في المساله هذيك المساله اللي تهمني كيفاش تتوالد الافكار العقائديه والفلسفيه عند الانسان انطلاق من حس داخلي موجود في نفس الانسان اذا المادة الغنوصية تقسم الوجود المادي القريب منا إلى مكان وشيء المكان له ثلاثة أبعاد والشيء له ثلاثة أبعاد وكل شيء هو مكان لأشياء وكل مكان هو يحتوي أشياء وطبعاً يبقى العنصر الرابع اللي هو مهم جداً وهو عنصر الزمن أو عنصر الحركة واللي هو مرتبط بعنصر الطاقة وهذا سوف نتكلم عنه في الفيديوهات السابقه هنا موضوعنا نتاع غدوه غدوه باش ننطلق مباشره من الجسم المادي كيف هناك انواع الاجسام الماديه سواء المعدنيه التي تقسم الى اربعه انواع وهي الماء والتراب والهواء والنار طبعا ثم يزيد العنصر الخامس اللي هو الخشب عند الصينيين احنا شعلينا ناخذ الاربعة الاساسية ثم نتكلم على انواع الوجود الفعلي في ما يسمى الكوكب الارضي اللي هو الجماد والنبات والحيوان والانسان باش نوصل في الاخير الى ما يسمى جسم الانسان اللي هو موجود توا باش نفهموا شنو هذا الجسم وهو في الحقيقه هذا الجسم الجسم الانساني هو عباره على مركبه آه مركبه العدم لان العدم جامد لا يتحرك وقبل كانوا يقول الفراعنه ولا غيرهم كانوا يسميوا الجسم هو مركبه الروح او مركبه النفس فهمت اذا هوني معناتها المساله مهمه والكلام اللي انا نستعمل فيه راهو الكلام جدا مهم انا صحيح معناتها يمكن نحكي لكم على مع ديما نلقى في مشكله يقول لك كيفاش انت مولحد تستعمل كلمه الروح وتستعمل كلمه هذه الفاظ يجب ان تفهم ما يسمى ما يسمى ما يسمى اللفظ لازمك تفهم جوهر اللفظ. يعني وتنقول لك انا شجره، تفهم الجوهر متاحة وتنقول لك انا روح، تفهم الجوهر متاحة ما تدخلش، تدخلش في في التجزئه الفارغه اللي تبعدك عن المعرفه، ومن هنا الغنوصيه تقول احد الحقائق المهمه جدا، فهمت؟ هي ان الحقائق المهمه معناتها في في مفهوم الغنوصي ان كثره المعرفه تحجب المعرفه وكثره العلم يحجب المعرفه ولهذا الغنوصيين تلقاهم بصفه عامه ناس منعزلين على العالم وتلقاهم ناس يعني ما يتاملون اكثر من يقرأوا يحسوا أكثر من اللي يقراوا. علاش؟ لأني وقت نجي ونقول لك أنا شجرة، تقول لي شجرة زيتون ولا شجرة طفاح هنا أبعدتني عن جوهر الشجرة. فهمت؟ أبعدتني عن جوهر الشجرة، وقت لك أنا روح باش نقعد نفسر لك روح هي طاقة، طاقة هي روح، شنو هو نقصد بالروح كذا؟ لا، أعطينا جوهر الشيء. فهمت؟ هذا عنصر من العناصر المهمه آه، معناتها التي يجب ان نعتمد عليها ما نضيعوا في الواحد والكلام الانساني باي لغه فمش لغه احسن من لغه فهمتوا طن على ما يسمى اللغات وكيف نشات اللغات لان اللغات مش حاجه سهله راهو رح. الذي انتج اللغه ليس لانه انسان فقط البابا الببغاء يتكلم الببغاء يتكلم وعلميا كثير من الحيوانات عندها القدرة على الكلام الذي أنتج اللغة هو الفكر والوعي الإنساني لكي يعبر على ما يراه حوله عندما يعبر على الشمس يعبر على القمر يعبر على الريح والأحسن والأفضل والأقوى من ذلك هو التعبير على ما هو في الداخل متعه الإنسان مثلاً مثلاً كلمة آه أو بعضهم يسميوها إلهيم على حسب لا مثلاً كلمة الله في الغنوصية تأتي من كلمة الآه الآه يعني عندما تتألم تقول آه لأن الله تأتي من الحنجرة من من الصدر من الداخل الله هذاك على ش السوفية يقول الله الله الله الله الله الله الله, الله. لم لماذا لأن هي تعبر على الألم تعبر على النجدة أنت وقت تمرض ولا تقع لك مشكلة تقول كل... آه آه هذه في كل الشعوب في كل الشعوب يقولوا آه إذا الكلمة عندها أهمية كبيرة وخاصة اللغات القديمة كما السريانية كما آه السنسكريتيه كما اليونانيه كما الرومانيه كما الاراميه آه كما العبريه كما الامازيغيه كل هذه اللغات هي لغات قريبه من الفطره الانسانيه الطبيعيه التي هي تعبر على احاسيس داخليه للبشر آه إذا هذا هو يعني الحديث اليوم، يعني كملنا اليوم الحديث، نجم عملنا تقريبا 40 دقيقة، لو عندكم سؤالات فيما يخص هذا الجانب، المهم غدوة نتكلم على ما يسمى الجسم المادي، أو الجسم المادي الذي سوف يوصلنا إلى الجسم الإنساني اللي هو موضوعنا هوني وأهمية الجسم وأهمية المادة في وجهة نظر الغنوصية لأن نحن نعرف الأديان لا تعطي قيمة للمادة ولكن في الحقيقة الغنوصية تعطي قيمة للمادة ولكن كما قلت لكم بدون يعني قيمة بدون أن معناتها تعطيها قيمة قيمتها الحقيقية بدون التعلق بها هي لوحدها كانشوا بعض الأسئلة؟ سامحوني نشرب التاي نتاعي. باهي وجهة نظري أن كل شيء آه شيء عاوز ما فهمتش السؤال نتاعك صابرين. آه يعني لو دمنا قصة حقيقية، هي قصة تصورية مش قصة حقيقية يعني هو الحيوان لا يعبر الحيوان لا يعبر مقادر على التعبير لكن هو ناقص الوعي اللي هو صفه من صفات الانسان عنده الوعي راهو طونه نحكيوا عليها هذيك الحيوان والفرق بين الانسان والحيوان هو عنده الوعي لكن عنده عنده وعي فطري غير مخير فيه فهمت اما قصه كليله ودمنه هي قصه غنوصيه راهي مستمطة من الغنوصيه الله بسبب الالم يعني نظريه غلط ليس باقلام البورنو ما يقولوا البورنو ما يقولوا الله المهم منديل القصي راهو حتى الجنس هو نوع من الذكر الاله حتى ان في الاسلام يقول لك اكثركم نكاحا اكثركم ايمانا وهنا موضوع اخر المشكله مش في النكاح راهو في طريقه النكاح والمشكله ليس في الجنس وانما في طريقه الجنس والمشكله مش في الماده خايبه ولا باهيه وانما كيف تتعامل على الماده الكلها المشكله المشكله ان هذه الحقائق يا اخواتي يعرفوها الناس راهو اللي يحكموا فينا واللي عندهم وعي يعرفوها يعرفوها يعرفوا هذ الكل يعرفوه معناتها مش بالتدقيق هذا لكن عندهم فكره فهمت عندهم فكره وما يساعدهمش للشعوب تعرف خاطر هما يعتبروا انها الشعوب بهايل فمتقى. وهذه الفكره يعني هو كي تشوف كي تشوف عدد البشر 7 ملياردوات يعني ثلاثه ارباع منهم عايشين كالحيوانات سامحني <تصفيق> لا يوجد خلود بكائن ياكل ويشرب ويتنفس طبعا لا طبعا آآ آآ مستحيل هذه اسمع الجنس والاكل والشرب وكل هذه الامور الممارسه هي امور حيوانيه والعنف والصراع والسلطه الكل هذه تصرفات حيوانيه لا يمكن ان تخلد بهذه الصفات لان هذه الصفات مشعوله في مرحله معينه في مرحله التطور عندما توصل الخلد ما عادش تحتاج لهذيك الامور يعني مش يولي الاكل بطريقه اخرى الشرب بطريقه اخرى الجنس يولي اقوى هي روح الجنس. الخلود هي الطاقه لا غير. الخلود الطاقه الطاقه الطاقه خالده فهمت الطاقه خالده وعلميا لم ليس هو الطاقه معناتها هي الذي أوجد الماده على كل حال بعد الانفجار العظيم وهذا باش نتكلم عليه كيفاش تكون الجسم المادي بوجهه نظر ما يسمى الغنوصيه ونطرق شويه للجانب العلمي. طبعا طبعا استعملوا الوجود الفعلي في الزراعه والبناء والزواج فمتى في ياسر حضارات. اغلب البشر غير مؤهلين مشغولين قطيع فمتى؟ هذاك علاش فما شكون يقول لك ما نجيبوا بشر خلينا نقصوا وخلينا نوليو كلنا كتلة واحدة ولكن البشرية ما زالت ما زالت ما محتاجة لتجارب كبيرة. طبعا, طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا يمكن واحد يحكي قصة خيالية ويقول أنها حقيقة وينقلها وكذا وكذا طبعا هذه موجودة موجودة و وأكبر الحضارات وأكبر القصص التاريخية قامت على أساطير كاذبة، فهمت؟ بالعكس الكذب كان هو هدف أساسي لقيام حضارات، فهمت؟ طبعاً طبعاً كانوا سومريين وقبلهم سومريين سومريين ما هي إلا حضارة وليدة حضارات أخرى والفراعنه ما هي إلا وليدة حضارة النوبة والسومريين ما هي إلا وليدة حضارة واد النهرين. اللي هي اقدم السوماريه واللي هي اعظم السوماريه فهمت والمشكل اللي يسبق الحضاره السوماريه والحضاره وادي النهرين وحضاره النوبه وحضاره الفراعنه والحضارات الكبيره هذه اللي يسبق كل هذه الحضارات هي الحضاره الكلاميه التي لم تترك لنا اثار واللي يسميوها الاطلنطيك او كل واحد كيفاش يسميها وهي حضاره كلاميه قبل ظهور الكتابه لان احنا وقت جينا نرخو عن التاريخ اعتبرنا بدايه التاريخ مع ظهور الكتابه اذا اعتبرنا ما هو قبل الكتابه ليس تاريخ او ما قبل التاريخ ولكن العلماء التاريخ يقولون ان هناك حضارات قبل الحضارات الكلاميه قبل ظهور الكتابه المادة المادة غضوة نتكلم عليها عبد الرحمن تراب ما ونار وطاقة نفهم المغزى الروحي من وراء هذاك الشيء أو ما يسمى المغزى الإيماني في وجود ذاك الشيء هل يمكن أن يأتي يوم ويفهم الإنسان وجود من خلال المنهج العلمي التجريبي طبعا طبعا طبعا المشكلة إن أسمع، المشكلة يا منديلا أه مخي بسمك راعم اللي مخي بسمك منديلا أه تشوف وتنتقدموا في الفيديوهات إن كل شيء في المادة على خاطر بش نفهم الوجود لازمنا نمر بالمادة لأننا موجودين في عالم مادي لماذا المسلمين شدقون بمعجزة برغم أن حضارات قبلهم كشفوا علوم أكبر ولم يقوموا بمعجزة يتحكموا بها الناس لأنهم جهل لأن من ينتمي إلى دين هو ينتمي إلى قطيعه وينتمي معروفة هذه من هو من الانتماء في الدين او الايديولوجيه هو انتماء غلط راه من يقبل ان ينتمي لملحدين مثلا جمعيات الحادية او حتى دينية او حتى مذهبية هو انسان ما عندوش ثقة في روحه ومحتاج الى كتلة يكون معاها كالقطيع يبعبع كي هما يبعبعوا يعني هذه معروفة فهمت يعني الانتماء الوحيد المحترم هو الانتماء للرقعه للمكان. الاديان لم تعد تصلح لهذا العصر يجب اعتبارها اساطير وخرافات قديمه مثل زيوس وبعض شيء طبيعي يا اردت الخلود ما عليك الا ان تسافر بسرعه الضوء. بهي هذاك موضوع اخر. فما هناك خلود في الماده وخلود خارج الماده. اين في اي منطقه من العالم ظهرت اول لغه؟ اول لغه في العالم واقدم لغه في العالم ظهرت في افريقيا وهي ما موجوده الى الان وتحتوي على كل الاصوات الموجوده في كل لغات العالم وظهرت في شرق جنوب افريقيا وما يتكلمها بعض الناس وهي اقدم لغه في العالم يا اقدم الاشياء ظهرت من افريقيا افريقيا هي امنا ما شفتهاش راسها شايب ما شفتش راسها ابيض، ما شفتش يسكنوها كحالش وراسها ابيض. هذيك علامة من علامات الطبيعة، يعني هذيك هي أقدم قارة. أه هل هل ذهبت إلى جبال التاسيلي، هناك حضارة عظيمة للأمازيغ. طبعًا طبعًا طبعًا التاسيلي هناك حضاره عظيمه الامازيغ طبعا طبعا طبعا التاسيلي حضاره مش تاسيلي برك، فما حضارة مراكش، حضارة آكوش، أه فما ياسر حضارات. لا أه لا لا لا اول لغه تيفيناخ، لا لا لا مش اول لغه تيفيناخ، هذه الكتابه اما ما يعرفوش التاريخ نتاعها اما ياسر قديمه تيفيناخ صحيح ولكن أه هي تعود في الاصل التيفيناخ الى أه رموز في الاصل قبل ان تصبح حروف. هي اقدم الرموز الموجوده. هذه معناتها كذبه يقول لك ما كانتش حروف هي من بعد ولا حروف. وكان عرشه على الماء هل لها اساس غنوصي؟ طبعا طبعا هي فكره غنوصيه جايه من الفكره الفيدية القديمة اللي تقول ان البيضة نتاع ما كانت موجودة تحت الماء فطفت على الماء فظهر الوجود فتفتحت في اثنين وظهر الوجود طبعا وكان عرشه على الماء وهي قشرة البيضة ياسر في القران عنده اصل غنوصي، فهمت؟ ابحث على البيضه نتاع براهمه في الانترنت تشوف ماء او ما يسمى فما نوع من الاشجار من النبات كيف الورقه، الورقه نتاع براهمه تبدا تطفو على الماء، يقولوا لك هذاك عرش براهمه. هل الوعي الانساني زاد عن حد بفضل التطور بحيث اصبح الانسان يسال ويشك يريد تفسير منطقيه لكل شيء ويمكن وجود الكون غير فهمت طبعا زاد عن عده مازال باش يزيد الوعي يا علي مازال مازال, مازال ما دام ما حررناش افكارنا وحررناش احاسيسنا راهو هما هالكينا بالموضه بالماكله بالشراب باشياء اخرى ب الف حاجه فهمت من اجل الربح المادي من هما فهمت على خاطر ياسر راهو العالم العلم مازال في البدايه نتاعو راهو في البدايه نتاعو هذوما اصحاب الاموال ما يساعدهمش انت تولي تعرف هذا الشيء تولي تنافسه في الوجود نتاعو فهمت شنو الفرق بيني وبين بين مثلا رقفلاري اللي عنده مليار دوه علاش هو عايش احسن عيشه وانا مانيش عايش اذا لازم يسكر لك مخك بالدين وبالعلم وبالموضه وبالتلفز وبالمسلسلات مثلا تقعد تفكر في الكون وفي الوجود تقعد تتفرج في مسلسل ومسلسل رمضان وشهر رمضان وصيام والى هيك بعبادات وكنيسه ويا هذيك انا ملحد وداروين ردوا كيف النبي فهمت يعني هذا الشيء كله من جوهر المسير لكل القوانين والاشياء سموا الاله ماذا تسميه يعني نسميه الوجود بحد ذاته عين الوجود جوهر الوجود ليس هناك اله فكره الاله هي فكره انسانيه لحكم الانسان كل شفت الكون كيفاش تبدا فما النبتة، الشجره تعيش بحذا الحيوان يعيش بحذا الانسان الطبيعه وهذا طبعا نتكلم عليه بالفيديوهات القادمه حول كيفاش البشريه ماشيه باش تعيش في تكتلات وحدها كل جماعه يعملوا ما يسمى بالمدن الفاضله وحده نجمعوا احنا 100 واحد نتفاهموا ونعملوا مدينه نتاعنا ونعملوا العالم نتاعنا ويبعدوا ربوبنا. فهمت؟ كينيا وغيرها وغيرها. آه جيد باهي المهم آه نظن وصلنا نكيف سيجارويا ونكتفي بهذا القدر. طبعا طبعا احنا احنا رانا آه نجم نغيروا المستقبل ما نجموش نغيروا الحاضر، الحاضر لازمنا نقبلوه كما هو. هل الكعبه في الاصل كانت حقلا من حقول الطاقه مثلها مثل الاهرام ولكن وجدوها من قبل الفراعنه او هي مجرد جذب اموال المتخلفين ولا كبيت الالهه لما سقط عنهم رافعه. الكعبه ليس لها اي قيمه، الكعبه عندها قيمه في مساله مربع وهي اصلها زردشتيه. أصل الكعبة زردشتية وكانت هناك 25 كعبة وحتى كانت كعبة عندها مئتين سنة مزلوكي الكعبة هي فكرة رباعية ما يسمى بالعناصر الأربعة خلاف للفكر الفرعوني الذي هو المثلث أو الإفريقي اللي هو المثلث والفكر ما يسمى بالأوروبي اللي هو الفكر الدائري وهذا سوف نفهموه في اهميه الشعوب والالوان البشريه الاسود والابيض والاصفر والوسط اللي هو يعتبر الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي يعتبر متوسط البشريه او ما يسمى بالجنس الازرق او الجنس هذا الجنس نتاعنا فهمته هل تتفق مع الشيوعية أو الليبرالية الاقتصادية؟ لا أكثر شيء شيوعي أنا، يساري، مش شيوعي يساري، يساري ديمقراطي، لا الليبرالية، الليبرالية تحب تحكم العالم، فمتي الرأسمالية وكل شيء، لا أنا مانيش رأسمالي مانيش ليبرالي. المهم نظن وصلنا الاخر نكمل السيجاره نتاعي المهم تحيه ليكم الكل وطبعا انا راني متعجب يعني من عدد المشاهدين 44 و50 و60 يعني نرى هذا الحديث من يجيوه كان اربعه من الناس راهو من يجيوهش الناس موضوع يعني العباد ما تحبش تسمعوا وما تحبش من لها هيش هذاك الشيء تحب تعيش كل الكلاب حاشاكم كل حيوانات هذا إذا العدد يعني وهذا هو اعتقادي أنا مثلا لكم مثال باش لكم حاجة. رغم الغنوصيين في العادة ما يتكلموش. صدقني. الغنوصيين ما يتكلموش، واللي يتكلموا منهم فهمت؟ آه يتكلموا آه الأشخاص معينين. تلقاه الغنوصي حياته كاملة يعدي علاقته مع زوج ثلاثة من الناس، أربعة من الناس. هل تؤمن بالدوره الكونيه والتي تسير بالكون من بدايه الى التطور مع العكس وهكذا دوليك مثل عصر الحوت وسيطره الدين انتشار الحد؟ نؤمن بها لكن بطريقه غنوصيه مش بنفس الطريقه. انا نؤمن بالطريقه الطبيعيه. ما يسمى ولاده طفوله مراهقه احنا نعيشوا تو في فتره المراهقه من بعد شباب من بعد كهوله من بعد شيخوخه من بعد ولاده من جديد الذي هي الانسان يولد على شكل رب. فهمت؟ ااا إذا آه معنتها في العاده الغنوصيين ما يتكلموش فهمت؟ ما يتكلموش، حتى كانوا يتكلموا كما آه قلت لكم، يتكلموا ااا ما مي يقولوش كل شيء فهمت؟ أنا بالنسبة وإلا يتكلموا على أساس عندهم نظرية حاضرة ينقلوها، وقت يتكلم الغنوصي يتكلم على أساس مذهب، دين، يجيبوا حاضر، أنا لا، أنا من من نقول اللي أنتوما تنجموا فهمت توجدوا رواحكم برواحكم فهمت اشك ان الماسونيه خرافه او هي من ترويج الاديان بقناعه انها تداها الشك او الماسونيه جن الاديان التحكم في الكون لا لا الماسونيين موجودين والصهاينه موجودين وهناك اشخاص قاعدين يخدموا صباح وليل يحبوا يسيطروا على البشر فهمت ويساي موجود موجود التآمر موجود مش فهمت هذا تنعرفوه في في المستقبل وقت وقت يتخلى على كل ما هو طبائعه الحيوانيه يا يعني ودي هو الاسلام اصله ليبرالي الاسلام بعض المذاهب فهمت الاديان بصفه عامه هي تدعم الليبراليه اصحاب الديانات من الملحدين وفيديوهاتهم يتهاجم بقوه وشدين حيالهم هو ده سبب نقص العادات فهمت؟ اي طبعا وحتى الملحدين الملحدين اكثرهم ماديين يا رجاء فهمت؟ فكرة النيرفانا هي فكرة، أعطيني الجوهر نتاعها الإنسان واللي يعرف شنو، شنو هو الهدف في الوجود نتاعك؟ راك تعيش بلاش وجود تعيش كالحيوان. فهمت؟ ما عندكش هدف في الحياة نتاعك تعيش كالحيوان. ما تحاولش باش تفهم، ما تخدمش في مخك، ما تخدمش إحساسك. ما تقديري ما هدفك من عمل كل هذه الفيديوهات؟ الهدف نتاعي، أول حاجة، الهدف نتاعي إني أنا مؤمن أنا مؤمن مؤمن إيمان قوي بعدم بي... الموت فمتى مثلا هذه إيمان بالنسبة لي نؤمن أن البشرية تتقدم نحب نرجع للوجود في حالة أنها موت احتمال هذه حاجة حاجة ثانية إني نعمل فيها عن حب فمتى يعني ثالث حاجة إني استفيد منكم ونتعلم يسر حاجات منكم فمتى الاهداف كثيره وحاجه اخرى زاد انا حياتي كامله وأنا في هذه المساله ما عنديش حاجه اخرى نعملها فهمت أه صابر لم لا ينجم على الاقل يوجهها توجيه صحيح تو نحكيوا في هذا الموضوع تو على الجسم فهمت أه منديله كل انسان حر فهمت الليبراليه الاجتماعيه هي تعتبر على اليسار فهمت تحسب على اليسار لا تحسب على اليمين الليبراليه الاجتماعيه، عندك الليبراليه الاجتماعيه ما يسمى النيو ليبراليزم هو يحسب على اليسار. وفما الاشتراكيه الديمقراطيه اللي هي زاد يسار واكثر فمت ديمقراطيه. اهلا وسهلا بابا ادريس. منديله اخي كريم اعترف ان هدفك هو خدمه الماسونيه هذا كان انا نخدم في الماسونيه مانيش خايف منك باش نقولها فهمت ما سر وجودنا ومدى وجدنا ولماذا وجدنا وهل هناك هدف من استفاده آه ما استفاده اذ من خلقهم لنا آه الهدف وجودنا نتاعك انت صبري مش كل واحد انسان لازم ي... حتى ولو مش موجود انا ذكرت عشان ألف مره هذا الموضوع وهذاك تنزيدو نحكيوا عليه ونعطي الاحتمالات نتاع الهدف الوجود نتاعنا طبعاً طبعا لي ولو سمحت اصبحت منبوذ من اسرتي بعد خروجي من الدين ماذا افعل لاعيش مرتاح صير... اقبلهم كما هم حتى يقبلوك كما انت يعني خرجت من الدين فهمت مش تمرجلهم عيشتهم زاد خليهم على راحتهم، حاول باش تفهمهم اللي انت تقبلهم كيما هما وتحترمهم وهما يحتارموكي ما انت. المهم كمل قريب سيجارو لا أنا اسمع يا منديلة الماسونية طيب نتكلم عليها أنا عندي معرفة كبيرة بالماسونية وعندي علاقات كبيرة بأشخاص ماسونيين وعندي أشخاص في العائلة ماسونيين مقربين ونعرف الماسونية بالجداب بالجداب بالجداب بالجداب الإسلام مثل الزبيدية الصينية كيف مبدأ كيف اشتراك رسمي راسماني أنا الإيمان الإلحادي، أنا أتبع يا صابر الإيمان الإلحادي، أنا أحترم الجميع أيضا، ما لا أحترم لا أحترم الجميع ولا أحترم إلا المنافق والكاذب، تصور أنا إنسان سراق إنسان مجرم صدقني إنسان إسلامي إسلامي طبق إسلامي إسلامه نحترمه أما نكره رب المنافق. الملحد المنافق اللي يستعمل في الإلحاد نتاعو من أجل مصالح شخصية ولا من أجل المنصب ولا أي إنسان مخادع آه، إنسان آه، خبيث عندي إحساس نعرف الإنسان الخبيث والإنسان غير خبيث فهمت؟ الإسلام له ألف وجه والإنسان له عشرة آلاف وجه. المشكل يا كريم الله موجود في مجتمعاتنا باكل ويشرب معاهم لازم تصدمهم به، طبعا طبعا طبعا هناك من يصدموهم هذاك علاش يا علي انا نقول التنوع انا مثلا تو مثلا اساليب بعض الاخوه مثلا كيما السيد فهمت شريف اللي من عرفش كانت القصراح كيما الاخ صال اللي يعمل مقابلات جدا مهمه وتوعيه وفهم فم نقد الإسلام بالكدا ولا ملحد مصري ولا اسماعيل ولا حرقان ولا غيرهم معناتها من الاشخاص اللي نعرفهم انا شخصيا يضربوا في الاسلام ضرب لا رحمه فيه ونحترمهم كل واحد معناتها لازم ما فماش طريقه واحده راهو باش نخرجوا المجتمعات لازم نستعملوا كل الطرق غير نبعدوا على المنافقين والتجار والكلاب والسقاط. دور نتكلم يا مانديلا على ما لقيتش وقت يا اخي فين نلقى وقت؟ مساء الخير، حنان، أهلاً وسهلاً. الماسونية الثلاثة، هناك الأحرار، وهناك الأخيار، وهناك الأشرار، كل شيء فيها كيكة فهمت؟ أما الماسونية طبعا منظمة عالمية، راهي عندها مكاتب نتاعها يعني تمشي تنجم تقابلهم توا. فانت ولعلمكم و... اقدم مركز للماسونية في ال... في افريقيا هو موجود في تونس اقدم مركز موجود في تونس لافريقيا الكل آه تمت تمت خساره شريف فرحتني يا منديله علاش سله تحب هذه الطياره لا, لا لا لا لا صدقني صدقني صدقني, صدقني. آه أنا شريف نحبه وسهل نحبه أكثر ونعرفه أكثر وحقيقةً يعني هو ما عندها واسطة هو ماوش مد على العلم ومد على المعرفة كما بعض فهمت البعابس اللي فهمت يعطي الكلمة البوذيه فهمت حاجة جميلة فهمت كفكر حاجة جميلة انا تعجبني انا نقول يعني كان جيت مدية راني كنت بودي كان جيت اتبع دين راني كنت اتبع البوذية علينا في اللي يؤمنوا به يا صابريل المسوني يؤمنوا بتقمص الأرواح وقنا نروح الملوك ومن قمص كلام فارغ فهمت المسونية اليوم هي منظمة عالمية جمعيتية تخدم على روحها عندها علاقاتها هي لوبي يؤثر في السياسة ويؤثر في الاقتصاد ويؤثر في الإعلام وتخدم مصالح أوروبية فهمت؟ يعني الدم النقي أي, أي عندهم هذه المسألة طبعا الروس نتاعهم لازم يكونوا آريين فهمت؟ طبعا طبعا عندهم هذه المسألة الروح هي أم أربعة هي الطاقة طبعا نحكيوا عليها لا لا والله أسمع صدقني سال نعرفه عندك سال أنا يعني أقول لك سال و برو و إسماعيل فهمت هذومهم عند الأشخاص نعرفهم شخصيا نعرف اللي نيتهم فهمت نعرف نيتهم آريين يعني الجنس الآري الجنس الأبيض السليم كما شعب الله المختار عند اليهود الدالي لما قال ان العلم عارض البوذيه فيجب ان تخضع البوذيه للعلم وهذا كافي من اي دين طبعا طبعا طبعا المهم تقول ان جوهر الوجود هو الوجود نفسه يعني كانك تفسر الماء بالماء وهذه هي العظمه فهمت هل تكون انت يا حسين هو ليس انت هل تكون أنت ليس أنت؟ هل يكون الماء شيئاً آخر غير الماء؟ وهذا هو الجمال. روعة روعة سال، تحياتي لسال وعزيزي سال. طبعاً الجفر قريته، قريته عند شيخ الجفر، علم الجفر قريته عند شيخ. أو نيجاتيف، كيما دمي أنا، أو نيجاتيف، أما أنا مانيش هاري شريط جابر ماني قلت لكم شريط جابر غنوصي وتتعلموا منهم مليح ونتمنى أن نقابله من عرشه يسكن في اليونان أظن أه نحاول باش نقابله أه عنده أسلوبه إنسان روعة هاذوما العباد اللي نقول لك اللي تستفيد منهم خاطر فما أشخاص تتعلم منهم كان الحقد والكره وال... فما أشخاص تتعلم منهم ال... يعني نفسهم صافية. شريدي جبارين انسان عظيم وروعة رغم اللي اسلوبه شويه صعب نوعا ما لبعض الناس الروح هي الطاقه طنحكيو عليها المهم تحياتي ازول في اللاون تنميرت شكرا لكم ايوز ونتمنى نتقابلوا غدوه بش نحكيو على ما يسمى ال الجسم المادي باش نوصلوا نفهموا الانسان، انا نحب في خلال هذا شهر رمضان تفهموا رواحكم شنو الانسان. بالضبط. فهمت؟ شو ملحد مش ملحد، اسمع الغنوصي يا اخي انت عملت العالم كلهم العالم كلهم غنوصيين؟ لا انا ما قلتش العالم كلهم غنوصيين. راو الفكر الغنوصي انت ماكش فاهمه يا منديله ظاهر فيك ماكش فاهم فهمت وملحد ملحد مش ملحد انا هاني اللي من الحادي مش عندي ملحد اقوالي بالبربر دي تونس نسوني با ايفيك نو ليكابيل اون الجيري تاو يتحدوا تاو نحكيوا عليه هل الدم له علاقه شكرا شكرا تحياتي يلا مع السلامه نخليكم ماي